Jeg hedder Pimmie Kortevers Schulz, og jeg kommer fra Weekend som Jakob sagde, jeg er chefredgiver der. kan man sige lige hurtigt, fordi at, hvem er jeg, og hvorfor står jeg her? Det er fordi, at Weekend hjælper videre kommunen med deres klimaregnskaber, og det er også deres klimaplan. Så, så det er også der er lavet de der fine grafer og beregninger, som, som Charlotte præsenterede i starten af af vores program her. Det, det jeg lige hurtigt vil sige, det er, at vi har i Wigan Måge lige nu ni kommuner, som vi hjælper med med det samme og to regioner. Så vi, vi er rimelig ind over, hvad der sker i hele Danmark i forhold til de her klimaregnskaber. Og det er derfor, jeg lige vil snakke på baggrund af det, hvad det er, sådan den generelle erfaring har været. Øhm, der blev jo lidt spurgt lidt ind til det, blandt andet Jacob spurgte lige øh, Charlotte, hvordan, øh, hvad kan kommunen gøre, og hvordan, øh, hvad skal vi, øh, hvordan kan vi hjælpe hinanden. Øhm, og der øh, nævnte Charlotte lidt øh, det her mulighed for at lave et klimapartnerskab med Hvidovre Kommune, øh, som er ligesom en måde til at tage fat på, for første tage fat på, øh, hvordan gør vi det her i hele taget, hvad er muligt og hvad er vores rolle i det i en, i en større kontekst også. Og lidt øh, faktisk også for at gribe det, som Mohammed sagde, netop rigtig godt. Det er netop det der med, lad os prøve at få, få sat os sammen og, og løse det her problem sammen. Fordi det, det ene mand kan vi altså ikke, øh, og sammen med de fælles ressourcer, øh, kan vi netop så meget mere. Så et klimapartnerskab vil jeg sådan lige bare forklare, hvad det hurtigst indebærer. Der er jo den her målsætning om 70 procents reduktion, og faktisk også på sigt en klimaneutralitet i 2050. Og inden vi ser os om, så er det altså 2050 lige rundt om hjørnet. Så, så nok er vi kommet så godt og så langt. Vi har stadig masser at tage fat på for at komme i mål. Så det er det, som virksomheden kan gøre, det er at sætte sig sammen med kommunen. Det vil være videre her og øh, prøve sammen at, se, at finde sig frem til nogle øh, målsætninger øh, og tiltag, hvad man kunne gøre. Øh, og så er det ligesom en hensigtserklæring. Det er ikke noget, hvor man siger, det er sådan en, nu skal vi, øh, og I skal bare levere. Det er jo et samarbejde, øh, hvor øh, kommunen kan som, øh, på en politisk enhed og som en myndighed bakke op om den omstilling, man nu har lyst til at lave i sin virksomhed. Øh, så det er ligesom det her, et, et, en, en, et aftalegrundlag, man har. Øhm, ja, øhm, jeg har jo øh, også blandt andet hjulpet Assens Kommune øh, sammen med Viggen måge, hvor vi øh, netop øh, kiggede på det her, og de er lige et år øh, foran øh, videre. De har allerede begyndt at lave sådan nogle klimapartnerskaber, og, øh, og da vi øh, sad i sin tid og kiggede på deres klimaregnskab, jamen, så kunne vi jo se, at der var ligesom én stor spiller, Øh, på deres, øh, på deres øh, virksomhedsside, som, som, øh, hvad hedder det, som stod, øh, stod for rigtig, en rigtig stor del af deres, øh, deres CO2-aftryk. Så derfor var de begyndt at sige, kan vi gøre et eller andet, kan vi lave en eller anden aftale med det her, fordi vi kan jo ikke selv som bare kommunen øh, gøre en, noget på vores egen ejendom, det de spiller simpelthen ikke nok. Så de der klimapartnerskaber, det var som for at lave den her tidlige dialog øh, med, med virksomhederne om, hvordan man kan rykke øh, sig sammen. Øh, der har sidenhen også været en ret stor øh, lokal presseomtale, som virkelig har styrket øh, deres øh, engagement. Øh, og det har faktisk godt gjort, at der er kommet flere virksomheder til kommunen og spurgt om det er noget, de kunne være en del af. Jeg kan sådan et mere konkret øh, eksempel, det er netop, at det er øh, den klimapartnerskabsaftale, de har lavet med Strøjer som ligesom var den hovedaktør i Assens Kommune, som, som stod for en stor del af deres CO2-fodertryk, det, det lavede de så en, et partnerskab om, at, at de vil jo gerne ligesom sætte nogle målsætninger for sig selv, men hvor også kommunen siger, at vi vil også gerne bakke op om det, og det er netop det her med, hvis Strøjer de laver med CO2-neutrale mursten eller produktion af mursten, øh, jamen, så vil kommunen sådan set også prioritere at bygge bæredygtigt ved at anvende CO2-neutrale øh, mursten. Så det her med at sige, at Strøg vil gerne øh, stå for udbuddet, øh, men øh, altså, kommunen er helt klart er med til at efterspørge det også. Og det er jo netop det, som, som, altså, hvis der er en større efterspørgelse, Øh, jamen så vil den omstilling i virksomhederne også være øh, mere håndgribelig øh, og netop som, som Mohammed også selv siger, altså, der vil være flere og flere øh, efterspørgsel eller mere og mere efterspørgsel på de her klimavenlige øh, produkter, øh, og produkter og produktion med en, en øh, minimal klimabelastning. Så det er jo noget, som markedet begynder at bevæge sig i, og det må man jo som, som udbyder øh, kunne følge med. Øh, og for nogen vil så være first movers. Men Strøg og Teil, de har engageret sig til at netop gøre det her. Og kommunen har også efterfølgende sagt, at hvis der er noget sådan enten som myndighed, så vil de rigtig gerne bare gå op om deres omstilling. Der er flere eksempler fra Ersens Kommune, som står her i linket nedenunder. Øh, hvor man kan også gå ind og se, hvad der er kommet. Der er også forsyningsselskaber, som er med på, på de her klimapartnerskaber. Så, så det er sådan et, et bredt spektrum, øh, hvor øh, kommunen er med i, i, i, i ret mange af deres øh, hvad hedder det, virksomheder og virksomhedernes øh, målsætninger. Jeg vil lige hurtigt sige, at det her med at, at gribe den bold, som, som Mohammed kastede, det var netop det, at, at det her med at kunne lave et, et fælles øh, netværk er jo egentlig også en måde at starte øh, udviklingen sammen. Øhm, så det er, det er også noget, som man eventuelt kunne, kunne snakke om, men altså som Shalonne nok kommer ind på lidt senere. Øh, hvad, hvad er det næste skridt i det her? Men det er i hvert fald en anbefaling her fra vores side af, Viggen Måø, øh, at de her klimapartnerskaber er faktisk en rigtig god, øh, et rigtig godt tiltag.